Педіатр Дарія до війни працювала в дитячій поліклініці. З першого дня російського вторгнення задіяна в хабі. Каже, з колегами цілодобово чергують по 12 годин. На місці надають первинну медико-санітарну допомогу, за необхідності спрямовують до лікарень області. Це є консультації, це є огляд дітей, є первинний, також необхідна первинна допомога, якщо є поранення або осколкові, навіть вогнепальні рани. Також момент заспокійливий, це найперше, зневоднення, і, а далі вже люди можуть адаптуватися. Ми надаємо допомогу, щоб люди могли заспокоїтися, прийти в стабільний стан, зрозуміти, де вони, щоб вони є в безпеці і далі, або продовжувати. Рух, якщо вони в задовільному стані, або якщо це стан важкий, ми його ідентифікуємо і направляємо до спеціалізованих лікарень. Якщо людина не може перебувати, але стан не важкий, ми перенаправляємо до місць, де перебувають біженці. Лікарка розповідає, кожна почута історія западає в душу. Кожні налякані очі, кожне зневоднення, кожне поранення. За словами Дарії, найбільш боляче за дітей. Діти, які переносять стрес, які, які тримають часто ми бачимо дітей, які не плачуть. При це говорить про важкий їхній стан, тому що емоції вони не показують, не можуть їх показувати. Діти зневоднені, і ми розуміємо, що ми можемо дати їм тільки частину допомоги. А далі вже дуже довга реабілітація і забезпечення безпечного середовища. Лікарі обмінюються досвідом із закордонними фахівцями. Зокрема, зараз з ними у бригаді працює медик зі Сполучених Штатів Америки, каже Дарія. Кожну перерву, коли немає людей, а вона бригада обмінюється досвідом, що було на попередньому чергуванні, дещо хто бачив, які як краще організуватись, як краще людям допомогти. ми. В постійному навчанні причинимо протоколи, які виходять найновіші, щоб можна було швидко і безпечно надати допомогу. Валентина Супрон працює в міській дитячій лікарні хірургом. На друге чергування до хабу заступила на дві доби через комендантську годину, згадуючи про перше, стримує сльози. На першому чергуванні були такі, як на першому чергуванні були такі, як переломи, забої, жінка з театру з Маріуполя. Там, звісно, були поранення. Їм надали першу медичну допомогу і відправили сюди. Ми її оглянули, обробили рану, навіть уламки діставали тут. І відправили її до лікарні екстреної медицини номер 5. Дуже погане поранення з ураженням нерву. Там необхідна спеціалізована допомога. з дітей, які до них потрапляють, за словами лікарки, травмованих значно менше, ніж дорослих. Але є й такі випадки. Наприклад, дівчинка з Маріуполя з переломами ніг. Вони з бабушкою біжали. Вони з бабусею бігли, і вибуховою хвилею їх відкинуло. І бабуся, і дівчинка отримали переломи, також надавали першу медичну допомогу. Були сильні набряки. Дівчинка в стресі, постійно плакала і складно було зрозуміти від болю чи стресу. Були навіть люди з пневнотораксом, тобто двотижневий пневноторакс. Це дуже здивувало. Приїхали до Запоріжжя, ми їх також відправили на спеціалізоване лікування. Валентина Супрун каже: більшість тих, хто потрапляє до їхнього хабу, евакуйовані з Маріуполя. Менше з Бердянського, Васильівки та інших міст і сіл. З медикаментами допомагають волонтери. Новини на Суспільному. Запоріжжя.